مجید میں رب علا ارشاد فرماتا ہے کہ وہ دل کل ایام الدا بلحا بیناس کے لوگوں پر دن بدلتے رہتے ہیں انسان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ آتا ہے انسان کی زندگی میں کبھی خوشی کبھی غمی یہ انسان کی زندگی کا حصہ اور اسی آیہ مبارکہ کے ماتحت اگر بات کی جائے غربت کے اگر بات کی جائے بھائی چارہ کی تو حضور پاک نے حصہ لات و سلام نے رب تالا سے مانگ کر غریبی لی اور حضور پاکڑی سلاط و سلام نے دعا فرمائی کہ ہے باری تالا ایک وقت کی روٹی دینا ایک کی نہ دینا اگر حضور پاکڑی سلات و سلام چاہتے تو عہد پہاڑ سونے کا بن کر آپ کے ساتھ چلتا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 سب سے زیادہ مال و دولت جو ہے حضور پاک رہی ہی سلاد و سلام کے پاس ہوتا لیکن نہیں حضور پاک ری سلاد و السلام نے غربت پسند فرمائی اور دعا فرمائی کے باری تعالیٰ مجھے غریبی عطا فرما اور یہ بھی حقیقت بات ہے کہ جب بندے کے پاس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 جو جیسے کرتا رہے ہمیں کیا کسی سے تو صاحب ذرا یہ بھی دیکھے وہ ہے نا کہ مسلمان جو ہیں مومن جو ہیں وہ ہمیشہ سر بلند رہیں آج ہر دوسرا بندہ جو ہے اس زبان پہ یہی شکوہ لیے پھرتا ہے کہ یار ٹینشنیں بڑی ہیں پریشانیاں بہت ہیں کاروبار نہیں سر رہا صحیح سمجھ نہیں آ کہ کیا ہو رہا ہے لیکن صحابہ کرام کو دیکھیں کہ آپ کے پاس ایک وقت کا کھانا ہوتا تھا دوسرے وقت کا کھانا بھی میسر نہیں تھا لیکن پھر بھی وہ خوشحال تھے اور ہمارے پاس تین تین وقت کا کھانا موجود ہے بلکہ تین وقت کا نہیں پورے پورے مہینے کا پورے پورے سال کا راشن ہمارے پاس موجود ہوتا ہے پیسے بھی ہماری جیب میں ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ہم پریشان ہیں صحابہ کرام کوئی مال و دولت نہیں کوئی پیسہ نہیں کچھ بھی نہیں مکان بھی نہیں زمینیں بھی نہیں جاگیریں بھی نہیں کچھ بھی نہیں لیکن پھر بھی خوشحال اور ہمارے پاس اتنا کچھ ہونے کے باوجود ہم پریشان ہیں وجہ پتہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر نہ احساس ختم ہو گیا ہمارے اندر احساس ختم ہو گیا ہے احساس نہیں رہا ہمارے درمیان یہ حضور پاک لہ سلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جس بندے کے اندر سے احساس اور ہمدردی ختم ہو جائے وہ کل کی کل خیر سے محروم ہو جاتا ہے اب کل کی کل خیر کس میں ہے احساس میں ہے ہمدردی میں ہے ایک دوسرے کا خیال رکھنے میں ہے لیکن ہم اس سے محروم ہیں ہمارے اندر احساس نہیں ہے ہمارے اندر ہمدردی نہیں ہے اپنے ساتھ والوں کا خیال کرنا ہم نے چھوڑ دیا جب ہم اپنے اندر قید ہو گئے جب ہم اپنے اندر مخصوص ہوئے محدود ہوئے کہ ہم نے بس اپنا ہی کرنا ہے اپنا ہی سوچنا ہے تب سے حضرت ہم دیکھیں ہم کتنا پریشان ہیں کتنا ہمارے اوپر پریشانیوں کا وزن ہے ہر دوسرا بندہ پریشان ہے کسی کا کاروبار نہیں چل رہا کسی کے گھر کے حالات نہیں ٹھیک ہے وجہ کیا ہے کہ ہم ہمدردی اور احساس سے ختم ہو چکے ہیں ہمارے اندر یہ چیزیں نہیں رہیں تو محدث ہے تو مفکر ہے تو مفسر ہے تو عالم ہے تو قاری ہے تو حافظ ہے تو بہت بڑا زاہد ہے تو بہت بڑا عابد ہے تو بہت بڑا نمازی ہے تو بہت بڑا حاجی ہے اگر تیرے اندر احساس نہیں ہے اگر تیرے اندر ہمدردی نہیں ہے تو پھر ان سب کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو مدینے بھی جا تو مکے بھی جا تو نمازیں پڑھ تو ماتھے پہ نشان ڈال لے اگر تیرے اندر احساس نہیں ہے تو یہ کسی کام کا نہیں کی. کیونکہ احساس ہمدردی جو ہے یہ کل کی کل بھلائی ہے اور جو بندہ اس سے اس سے محروم ہو جاتا ہے تو رب تعالیٰ فرماتا ہے حضور پاک علیہ صلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ کل کے کل خیر سے محروم ہے حضرت ہم ہم اپنے اندر ذرا جھانک کے دیکھیں کہ کیا ہمارے اندر احساس ہے ہمارے اندر ہمدردی ہے اپنے ساتھ والے بہن بھائیوں کا خیال کرنا ہمارے اندر ہے نہیں بس ہماری زندگی گزر رہی ہے ہمارا دن اچھا گزر گیا بس ہمیں کسی کی پرواہ ہی نہیں ہے جو مرضی ہوتا رہے جیسے مرضی ہوتا رہے ہمیں کیا لگے کسی سے تو صاحب مسلمان یہ نہیں تھے مسلمان تو یہ تھے کہ اپنے ساتھ والے بھائی کو پریشان دے کے نہ تڑپ اٹھتے تھے غمکین دیکھ کر برابر کے شریک ہوتے تھے ان کا درد اپنا درد سمجھتے تھے کیا ہوا کہ آج ہم ایک دوسرے کا احساس کرنا بھول گئے ہم دردی ہمارے اندر سے ختم ہو گئی اور حضرت جی میں نے جو قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے اس میں رابطہ فرماتا ہے کہ وطیل کلیامن الداول ہا بیناس کہ لوگوں کے درمیان دن بدلتے رہتے ہیں اتار چڑھاؤ غریب کو امیر امیر کو غریب یہ رب تعلیٰ کرتا رہتا ہے حضرت ہی ان چیزوں سے ڈرنا چاہیے اگر ہمیں رب تعلیٰ نے دولت عطا فرمایا اگر رب تعلیٰ نے ہمیں مال عطا فرمایا ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو رب تعلیٰ کے راستے میں خرچ کریں ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو غریب اور مسکین بندوں کے اوپر خرچ کریں تاکہ ہماری دنیا بھی اچھی ہو اور ہماری آخرت بھی اچھی ہو ہماری دنیا اور آخرت دونوں اچھی ہو سکے حضرت جی یہ مال و دولت نے کس سے وفا کی ہے اور میں نے حضرت جی اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ میں کسی کتاب کی بات نہیں سنا رہا آپ کو میں نے اپنی آنکھوں سے ہیرو کو زیرو اور زیرو کو ہیرو ہوتے دیکھا ایک دوست ہے ہمارے میرے اپنے دوست ایک وقت تھا کہ ان کے پاس نا کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوتا تھا بڑی نمازیں پڑھنا بڑے وظائف کرنا دعائیں مانگنا لوگوں کا خیال کرنا اخلاق کے ساتھ ملنا تو پھر رب دعالیٰ نے مہربانی فرما دی مال و دولت آ گیا ایک وقت تھا کہ کھانا پینا بھی صحیح نہیں تھا ان کا پھر وقت یہ آیا کہ جیسے ہم کپڑے بدلتے ہیں نا وہ حضرت صاحب جو تھے وہ گاڑیاں بدلتے تھے جیسے ہم کپڑے بدلتے ہیں نا ہر دوسرے تیسرے کپڑا بدل لیا نیا کپڑا لے آیا جیسے ہم نیا کپڑا لیتے ہیں ہر دفعہ یا نیا کپڑا پہن لیتے ہیں یا کپڑے بدلتے ہیں وہ صاحب ایسے ہی گاڑیاں بدلتے تھے غرور آ گیا تکبر آ گیا لوگوں کو انسان سمجھنا بھول جب رب تعالیٰ نے اتنا مہربانی کی تو وہ اپنا آپ ہی بھول گیا اور حضرت جی آج اس بندے کے فون آتے ہیں مجھے کہتا حضرت صاحب حالات بڑے خراب ہو گئے ہیں معاملات بڑے خراب ہیں اب حالت یہ ہے کہ وہ بندہ ایک ایک روپے کو ترست ہے حضرت جی مال و دولت نے کس سے وفا کیا اگر وہ بندہ جب رب تعلیٰ نے اس کو عطا فرمایا تھا وہ رب کے راستے میں خرچ کرتا تو شاید آج بھی اس کے اوپر وہی وقت ہوتا ایک صاحب نے نا علامہ صاحب کو فون کیا کہنے کے حضرت میں نا جی گھر بنوانے لگاؤں ڈیڑھ کلے پہ مرلہ نہیں کنال نہیں ڈیڑھ قلعہ گھر بنوانے لگاؤں تو وہاں پر میں محفل کرواؤں گا اور آپ کو بلاؤں گا دوستانہ تھا محبت تھی دینی ان کہا جی ٹھیک ہے انشاءاللہ اب وہ بندہ گھر بنوانے پہ لگا ہوا ہے رات دن لگا ہوا ہے کیا ہوا کہ حضرت جب گھر مکمل ہوا نا وہ بندہ مر گیا گھر مکمل ہوا ساتھ ہی بندہ مر گیا اب وہ علامہ صاحب جو تھے وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ ہمیں فون کرتا تھا کہ اس کو مکمل کر کے یہاں پر محفل میلاد کروائیں لیکن حالت کیا ہے کہ ہم اس کی کولخانی پہ بیٹھے ہوئے ہیں ہم اس کے اشارے ثواب کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں تو صاحب کس کا زور ہے مال و دولت پہ یا اس زندگی پہ یا ان حالات پہ کسی کا زور نہیں ہے تو حضرت جو ہے رب کا دیا ہوا ہے تو غریبوں کو تو خوش ہونا چاہیے اور یہ حضور پاک اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت کے غریب جو ہے نا میری امت کے غریب لوگ اور میری امت کے امیر لوگوں سے چھ سو سال پہلے جنت میں جائیں گے چھ سو سال پہلے امیر تو حساب دے گا امیر حساب دے گا ایک ایک روپے کا حساب دے گا تجھے میں نے دیا تھا کہاں استعمال کیا تو غلط کاموں میں استعمال کیا غلط جگہ پر استعمال کیا غریب نے کس چیز کا حساب دینا اس کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں وہ تو بغیر حساب و کتاب سیدھا جنت میں اعمال اچھے ہیں تو سیدھا جنت جائے گا حساب تو ہم سے ہونا ہے حضرت پوچھا تو ہم سے جائے گا ہاں بھی پتا کہ تیرے ساتھ والے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا وہ تیرے گھر چھ چھ رنگ کے کھانے بنتے تھے تیرا ساتھ والا ہمسایہ سایہ پھٹے پرانے کپڑے پہنتا تھا اور تو مہنگے سے مہنگا لباس لے آ کر پہنتا تھا تیرے ساتھ والے گھر میں بچے جو تھے ان کو عید میں بھی نیا سوٹ میسر نہیں آتا تھا اور تیرے بچے ہر مہینے نیا سوٹ پہنتے تھے دس دس بیس بیس ہزار کا سوٹ پہناتا تھا حساب دے حضرت جی ہم نے کون سا ایسا کام کیا کہ رب تعالیٰ نے ہمیں مال و دولت فرمایا ہم نے کوئی کام کیا ایسا کہ رب تعالیٰ نے ہمیں مال و دولت فرمایا کوئی کام نہیں کیا اور جو پتہ بیچارہ مزدور ہے جس کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے اس نے کون سی رب کی نافرمانی کی ہے کہ رب تعالیٰ نے اس کو مال و دولت عطا نہیں فرمایا حضرت جی وہ بے نیاز ہے وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے وہ ہر چیز پہ طاقت رکھتا ہے جے چاہے تے راجا دین و تخت عطا فرمائے جے چاہے تے شاہاں کولو لو در در خیر منگائے حضرت جی اس کو ٹائم نہیں لگتا وہ ایک سیکنڈ میں یہ ایسے بازی پلٹ جاتی ہے ہیرو سے زیرو بن جاتے ہیں زیرو سے ہیرو بن جاتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا حضرت یہ مال و دولت نے کسی سے وفا نہیں کیا حضرت ایک بزرگ ہے حضرت شرف الدین علیہ رحمٰ آپ کے بارے میں لکھا ہوا ملتا ہے کہ آپ کا ایک مرید تھا بڑا عقیدت مند وہ جب بھی آپ کے پاس آتا تو آ کے کہتا حضور چھ بیٹیاں ایک بیٹی کے نکاح کا خرچہ جو ہے وہ ایک ہزار دینا پیسے کوئی نہیں ہے بڑا پریشان ہو دعا فرمائے رب اعلیٰ مہربانی فرمائے تو اسی علاقہ میں نا ایک عیسائی رہتا تھا اس کو جب پتہ چلا کہ یہ بندہ اپنی بیٹیوں کی شادی کی وجہ سے پریشان ہے تو وہ کہنے لگا تیرے پیر نے تجھے کیا دینا ہے اس کا خود اپنا جو ہے وہ خانقاہ جو ہے وہ چندے پہ چلتی ہے اس کا مدرسہ چندے پہ چلتا ہے تجھے کیا دے گا جا اپنے پیر کو جا کے کہیں کہ اگر وہ میرے پاس آ کے میرے جانوروں کو چارہ ڈالے ان کی دیکھ بھال کرے میں چھ ہزار دینار تجھے دینے کے لیے تیار ہوں کہ چھ کی چھ بیٹیوں کی شادی کر وہ مرید تھا عقیدت مند تھا اس کو غصہ آ گیا کہ میں اپنے پیر صاحب کو تمہارے پاس بھیجو میرے حضرت صاحب تیرا کام کرے اور تو بدلے میں مجھے چھ ہزار دینار دے گا جا میں تیرے جیسے ہزاروں خرید کے آزاد کر سکتا ہوں تو میرے پیر صاحب کے بارے میں بات کرتا ہے بڑی دودو دو میں میں ہوئی لڑائی ہو گئی بات پھیلتی, پھیلتی پھیلتی پیر صاحب تک پہنچ گئے جب پیر صاحب کو پتہ چلا نا کہ عیسائی نے یہ بات کی ہے تو پیر صاحب رات کی تنہائی میں جب سارے سوئے ہو ہوئے تھے سر پہ کپڑا باندھا اور اس عیسائی کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے کیا تو اپنی بات پہ قائم ہے پیر صاحب کون ہے پیر صاحب مرید کے لیے گئے ہوئے ہیں کہ کیا تو اپنی بات پہ قائم ہے وہ کہنے لگا جائیں بابا جی آپ سے کام نہیں ہونا وہ کہنے لگا تم میرے سے اسٹام کرا لے میرے سے لکھوا لیں کیا لکھ لکھنا وہاں پر کیا طے پایا کہ جب تک چھ ہزار دینار واپس نہیں کرو گے تب تک یہاں سے جا نہیں سکتے وہ جو پیر صاحب تھے نے کہا ٹھیک ہے جب تک چھ ہزار دینار نہیں نہ دیتا میں تب تک تیرا کام کرتا رہوں گا تیرے جانوروں کو چارہ ڈالتا رہوں گا ان کا خیال کروں گا تو وہ پیر صاحب جو تھے وہاں پر لگ گئے اب ایک مرید کے لیے ایک پیر کام کر رہے ہیں کتنا خوبصورت ہے یہ دین جو ہمارے بزرگوں نے پھیلایا پیر صاحب مرید کے لیے کام کر رہے ہیں چھ سو دینار اس کے پاس پہنچے چھ ہزار دینار وہ جو مرید تھا ایک دفعہ تو تڑپ اٹھا لیکن پیر صاحب کا حکم تھا اس کو ماننا پڑا اس نے اپنی بچیوں کی شادی کر دی اب وہ پیر صاحب جو ہیں وہ رات دن اس عیسائی کے واڑے میں جانوروں کی خدمت کر رہے ہیں چارہ ڈال رہے ہیں پانی پلا رہے ہیں رات دن لگے ہو گئے ہیں تو بادشاہ وقت جو تھا وہ بھی بڑا نیک دل تھا اس کو جب پتہ چلا کہ حضرت صاحب جو ہیں ایک عیسائی ایک غیر مسلم کے گھر میں اس طرح کام کر رہے ہیں اور وہ بھی چھ ہزار دینار کے عوض میں تو وہ بادشاہ جو تھا وہ بارہ ہزار دینار لے کر نہ اس پیر صاحب کے پاس پہنچا اور جا کر کہنے لگا کہ حضرت جی یہ چھ کے ڈبل اس کو دیں اور آپ یہ کام نہ کریں ہمیں اچھا نہیں لگتا تو وہ جو پیر صاحب تھے وہ کہنے لگے کہ پیسے دینے ہیں تو دے پیسے دینے ہیں تو دے لیکن میرے اوپر حکم نہ چلا مجھے پابند نہ کر میری مرضی میں جو کروں وہ بادشاہ تھا اس نے بارہ ہزار دینار دی اور چلا گیا اگلے دن پیر صاحب نے نا اس شرط میں ایک یہ بھی شرط لکھی تھی کہ جب اذان آئے گی میں فوراً نماز کے لیے چلا جاؤں گا اذان آئی پیر صاحب نماز پہ گئے اب جیب میں بارہ ہزار دینار ہیں جیب میں بارہ ہزار دینار ہیں اعلان فرمایا کہ کیا کوئی اور بھی بندہ ہے جس کی بچیاں جہیز کی وجہ سے بیٹھے ہوں جس کے پاس خرچ نہ ہو تو بندے کھڑے ہوئے تو آپ نے بارہ ہزار دینار نکالے اور اس کو دے, دے وہ بھی بانٹ دیے کہ جاؤ اپنی بچیوں کی شادیاں کرو پھر واپس آ گئے تو اس عیسائی کو پتہ چلا کہ ان کو بادشاہ وقت نے بارہ ہزار دینار دیے اور یہ چاہتا تو مجھ سے آزادی حاصل کر سکتا تھا لیکن اس نے نہیں کیا تو وہ عیسائی جو تھا وہ ان پیر صاحب کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے نا جا کر کیا دیکھتے ہیں کہ وہ گھاس کاٹ رہے ہیں جا کر ان کو مخاطب ہو کر عرض کرنے لگا کہ حضرت آپ کے پاس تو پیسے آئے تھے آپ چاہتے تو مجھ سے آزاد ہو سکتے تھے چھ ہزار دینار دیکھ کر تو آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا وہ کہنے لگے تمہیں کیا بتاؤں کہ جب میں نے چھ ہزار دینار دیے ایک غریب کی بچیاں رخصت ہوئی اپنے گھر سے مجھے وہ مزہ عبادت میں نہیں آیا جتنا مزہ اس وقت آیا کہ جب ایک غریب کی بچیاں میری وجہ سے اپنے گھر کو پہنچیں پھر اس کے بعد جب بارہ ہزار دینار آئے پھر پتہ نہیں کتنی بچیوں کی شادیاں ہوئیں رب تالا کتنا مجھ پر راضی ہوا ہوگا تو یہ عبادت سے بڑھ کر ہے میرے لیے تو وہ عیسائی جو تھا وہ کہنے لگا کہ ایک امت ہی کا اخلاق کتنا اچھا ہے کہ اتنا خوبصورت دین ہے تو جو اس دین کو لے کر آیا ہوگا اس کا اخلاق کیسا ہوگا جو اس دین کو پھیلا گیا ہے ان کا اخلاق کیسا ہوگا وہ خود کیسے ہوں گے صاحب ہمارے بزرگوں نے تو دین اس طرح پھیلایا ہمارے بزرگوں نے ہمارے بلیوں نے انہوں نے تو لوگوں کی خدمت اس طرح کی ہے ہماری خدمت کیا ہے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 پھر آگے کا جو معاشرہ ہے وہ اس کو جینے نہیں دیتا میں نے یہ بات سنی ہے کہ ایک صاحب نے نا اپنی بیوی کو گھر سے نکال دیا اور بولا کہ جب تک جہیز پورا نہیں لے کے آتی میرے گھر میں نہ آئے حضور پاک لحصلا اسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ جہیز کی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ اتنا چاہیے مجھے وہ بندہ لانتی ہے حضور پاک پاکلی سلاد و اسلام نے لانت فرمائی ہے اب یہاں پر حضرت جی غریب کی بچی کی شادی ہو رہی ہے لڑکے والوں کی طرف سے سو دو سو بندہ جا رہا ہے یار کوئی جنگ پہ جا رہے ہو تم لوگ وہ غریب بندہ ہے پتہ نہیں کیسے کیسے اس نے پیسے کٹھے کر کے ادھار لے لے کے اپنی بیٹی کی شادی کا ارینج کیا ہے اور تو دو سو تین سو بندہ لے کے جا رہا ہے اور پھر فون بھی کریں گے حضرت کسی چیز میں کمی نہیں آنی چاہیے ہمارے عزت کا خیال کرنا وہ تو خاک عزت دار ہے مہمان تو ان کے گھر لے کے جا رہا ہے وہ تیرے مہمانوں کی عزت کر رہے ہیں تو خاک عزت ہے تجھے تو چاہیے تھا ہمیں تو چاہیے یہ تھا نا حضرت کہ ہم نے جب سے دین سے دوری اختیار کی ہمارے معاملات خراب ہوئے ہمیں چاہیے تو یہ تھا کہ ہم نکاف المساجد کا اہتمام کرتے نکاح مساجد میں ہوتے تو یہ ساری خرافات سے ہم بچ جاتے اب اگر ایک غریب کی بچی کی شادی ہو گئی ہے اب اسے اگر گھر میں کوئی نقصان ہو جائے کچھ بھی ہو جائے تو اس کو باتیں سننی پڑتی ہیں ساس اس کو جینے نہیں دیتی سسر اس کو جینے نہیں دیتا شوہر اس کو جینے نہیں دیتا چھوٹی سی غلطی پر حضرت جی بات طلاق پہ, پہ پہنچ جاتی ہے مار کٹائی پہ آ جاتی ہے کیا قصور ہے یار غریب کی بچی کا اب ایک با اپنے پت نے کس طرح پیسے کٹھے کر کر کے اپنی بیٹی کو ودا کیا کہ میری بیٹی اپنے گھر کو پہنچے اور خوشی خوشی رہے حضرت جی ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا میں نے اپنی ان کے والدین اپنی اولاد کو اپنی بچیوں کو جہیز میں وہ وہ چیزیں بھی دے رہے ہوتے ہیں جو انہوں نے کبھی نام ہی نہیں سنا ہوتا دیکھی بھی نہیں ہوتی پتہ ہی نہیں ہوتا لیکن دینی پڑتے ہیں حضرت ہمارا معاشرہ جو ہے وہ اس وقت جو ہے فرعون بن چکا ہے ڈیمانڈ ہے حضرت جو. اب دیکھیں آپ سروے کریں غریب لوگوں کے گھروں میں جتنا بھی بچیاں بیٹھی ہیں ساری جہیز کی وجہ سے بیٹھی ہوئی اور حضرت یہ بھی میں آپ کو بتا دوں جو آپ کو اچھی بیوی جو ہے وہ غریب کے گھر سے ملے گی نا وہ امیر کے گھر سے نہیں ملے گی دیندار لڑکی ہوگی وہ ہو با ہوگی با عزت ہوگی گھر کو سنبھالنے والی ہوگی لیکن حضرت ہم کہتے ہیں جی ہمیں تو جہیز چاہیے اور پھر دیکھنے آتے ہیں لوگ ایک چیز کا ہو یار یہ تو چیز آئی نہیں جا نے گھر سے لے کے آپ ابھی بد پتہ نہیں وہ پہلے اتنا سارا جہیز اکٹھا کیا پتہ نہیں کیسے کیا تو اور ڈیمانڈیں کر رہا ہے تو اور چیزیں مانگ رہا ہے چاہیے تو یہ تھا تو اسے کہہ کہتا کہ جہیز کی ضرورت نہیں جتنے بندوں کو کھانا پکے گا ہم پکوائیں گے ہمارے پاس ہے ہمیں رب تعالی نے دیا ہے لڑکی والوں پہ بوجھ تو نہ نہ بند اب اس کی شادی ہو گئی ہے چھوٹی سی غلطی ہوئی اللہ جی سب کو بلا لیا اب جوائی جو ہے داماد صاحب جو ہیں لہجے میں تلخی آنکھوں میں غضب لال سرخ آنکھیں کری ہوئی ہیں اسے اب اپنے سسرال والوں کو بلا کے کہتا ہے کہ آپ کی بیٹی نے یہ غلطی کی ہے اس کو سمجھائیں آپ آپ کی بیٹی نے یہ غلطی کی ہے اس کو سمجھائیں آپ ہم اس کو اپنے پاس نہیں رکھیں گے اگر اس نے دوبارہ یہ غلطی کی تو باپ جو ہوتا ہے نا حضرت وہ سفید داڑھی کے ساتھ اپنی بیٹی کے پاس جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے کہ بیٹا تیری تو شادی ہم نے کر دی ہے پیچھے تیری بہنیں اور بھی بیٹھی ہوئی ہیں ان کا خیال کر لینا یہ معاشرہ فرونی معاشرہ بن چکا ہے اگر تو گھر کو واپس آئے گی نا طلاق لے کے تو لوگ تیری باقی بہنوں کو قبول نہیں کریں گے وہ کہیں گے کہ ان کا گھر اچھا نہیں ہے بڑی کو طلاق ہوگی پتہ نہیں چھوٹی کس طرح کی ہوں گی تو بیٹا مر جانا واپس نہ آنا پھر وہ باپ پھر وہ ماں اپنی بیٹی کو سمجھا رہی ہوتی ہے کہ بیٹا گھر سے آئی تھی لال جوڑا پہن کے اب جب واپس آؤ گی نا تو سفید کفن میں آنا ایسے نہ آنا گھر میں واپس پیچھے تیری اور بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں پھر وہ عورت پھر وہ لڑکی مجبور ہو کے ساری زندگی اس فرونی سسرال میں گزار دیتی ہے لیکن افت تک نہیں کرتی بتاتی نہیں کسی کو کہ میرے ساتھ کیا گزر رہی ہے ساری زندگی گزار دیتی ہے کہ کہیں میرے ابا کو پتہ چل جائے گا میرا ابا تڑپ اٹھے گا کہ میری بیٹی کے ساتھ کیا ہو رہا آج ہم برداشت کرتے ہیں کہ ہماری بیٹی کے ساتھ کوئی اس طرح کریں میری چھوٹی سی بیٹی ہے اس کو اگر چوٹ لگ جائے مجھ سے برداشت نہیں ہوتی اگر اس کو اتنا بڑی بڑی تکلیفیں ملیں گی میں برداشت کر سک نہیں کر سکتا مجھے پتہ ہے میرا کون سا باپ اپنی بچی کی اتنا بڑی جو ہے نا وہ ظلم برداشت سکتا کوئی لیکن یہ کی ہے کہ فرونی سسرال میں ساری زندگی گزار جاتی ہے افت تک نہیں کرتی پھر وہ بوڑھا باپ سفید داڑھی کے ساتھ لہجے میں نرمی ہے سر جھکائے ہوئے اپنے سر کی پاگ اتار کے نا حضرت یہ حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اس طرح ہوتا ہے اس طرح ہوتا ہے لیکن ہمیں بتایا نہیں جاتا یہ اس طرح ہوتا ہے کہ ایک باپ جو ہے نا سفید داڑھی کے ساتھ اپنے سر کی پگ اتار کے نا اپنے داماد کے پیروں میں ڈالتا ہے کہ بیٹا اب معاف کر دے بیٹا اب معاف کر دے دوبارہ یہ غلطی نہیں کرے گی ساس ہوتی ہے وہ اپنے سر کی چادر اتار کے اپنے داماد کے پیروں میں ڈال دیتی ہے کہتے کہ بیٹا اب معاف کر دے دوبارہ یہ غلطی نہیں کرے گی دوبارہ اس طرح کی کوئی کوئی حرکت نہیں ہوگی تو اس کو معاف کر دے پھر وہ پتہ ہے وہ کیا کہتا ہے وہ فرونی فیرون فرونی طبیعت ہے نا اس کی پھر وہ کہتا اچھا, اچھا اچھا ٹھیک ہے اس دفعہ تو میں نے معاف کر دیا اگر اگلی دفعہ دوبارہ یہ غلطی کرے گی تو ہم معاف نہیں کریں گے یار یہ ہمارا معاشرہ رہ گئے یہ ایک بیٹی کے ساتھ اس کے گھر میں رویے ہیں ہمارے تو پھر ہمارے معاشرے میں ظلم اس سے بڑا اور کیا ہوگا یہ ہمارا معاشرہ تباہ و برباد نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا حضرت حضور پاک علیہ صلاح و نے فرمایا کہ جو بندہ ظالم کے ظلم کو برداشت کرتا ہے اور اس کا ساتھ دیتا ہے اس میں برابر کا شریک ہے اور کہات آتا ہے اس معاشرے پر جو ظالم کی طرف داری کرتے ہیں ارے ہمارا معاشرہ نہیں ہے اس طرح ظالم سے ہر بندہ, بندہ ڈرتا ہے مظلوم کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے امیر بندے کے ساتھ ہر بندہ لگا ہوا ہے غریب کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے کبھی ہم نے غریب کا دروازہ کھٹکھٹا کے اس سے پوچھا ہی نہیں ہے کہ بتا یا تیری زندگی کیسے گزر رہی ہے تیرے بچے کیسے پڑھ رہے ہیں حضرت جی میں نے آپ کو بتایا کہ رب تالا نا یہ دن بدلنے میں ٹائم نہیں لیتا وہ تلکل ایام الدا و لحا ایک سیکنڈ لگنا ہے حضرت بازی پلٹ جانی ہے پتہ بھی نہیں چلنا کہ کہاں سے آیا تھا اور کدھر گیا تو رب کا دیا ہوا مال ہے نا اس کو رب کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے اگر رب نے ہمیں دیا ہے نا ہمارے پاس ہے طاقت اور ہمارا کوئی بھائی ہم سے مدد مانگنے آ گئے ہے اور ہم اس لیول پہ ہیں ہم اس مقام پہ ہیں کہ ہم اس کے اس درد کا اس دکھ کا مداوا کر سکتے ہیں ہمارے پاس اتنا مال ہے کہ ہم اس کی پریشانی ختم کر سکتے ہیں اور ہم نے نہیں کی تو حضور پاک علیہ السلات و السلام کا فرمان ہے کہ تو کل کے کل بھلائی سے محروم ہے تیری عبادتیں گئی تیری ریاضتیں گئی تیری حاج گے تیرے عمرے گئے تیرے رات کے سجد سب کچھ ختم جب تیرے اندر احساس نام کی چیز نہیں ہے اپنے اندر احساس پیدا کریں اور غریبوں کو میں یہ کہوں گا یہ غریبی جو ہے یہ میرے نبی پاک لگی صلاح وسلام نے مانگ کے لیے پسند فرمایا اس کو غربت اچھی چیز ہے غربت میں ہمیشہ رب یاد رہتا ہے غربت میں ہمیشہ بندہ رب کے پاس بار بار رجوع کرتا ہے دعائیں کرتا ہے اور امام شافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں کی باتوں کو اپنے سر پہ سوار نہیں کرنا چاہیے اگر کوئی ہمیں تانا دیتا ہے کہ اے تو, تو غریب ہے کوئی بات نہیں اگر کوئی ہمیں معاشرے میں جینے نہیں دیتا تو ان کی باتوں کو نہ کندھوں پہ سوار نہ کریں امام شافی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کی باتوں کو کندھوں پہ سوار نہیں کرنا لوگوں کی باتیں کنکر ہیں روڑے ہیں کندھوں پہ سوار کرو گے تو کمر جھک جائے گی چل نہیں سکو گے معاشرے میں اگر ان کی باتوں کو پیروں کے نیچے دے دو گے پرواہ نہیں کرو گے روڑے ہیں کنکر ہیں پیروں کے نیچے دباؤ گے تو قد بلند ہو جائے گا تو لوگوں کی باتوں کا نا دل پہ اثر نہ لیں جو جس طرح کہتا ہے کہتا رہے اگر رب تعالیٰ نے ہمیں یہ یہ وقت دیا ہے تو اچھا وقت بھی آئے گا اور غریبوں کے لیے تو بہت بڑی بڑی بشارتیں ہیں غریب تو وہ ہیں غریب تو وہ ہیں جن کو حضور پاک لئے صلاح و السلام نے فرمایا چھ سو سال پہلے یہ امیروں سے جنت میں جائیں گے غریبوں کا تو یہ مقام ہے تو حضرت جن کے پاس ہے نا پیسہ جو سرمایہ دار ہیں جو مال و دولت رکھتے ہیں اور جہاں تک میں جانتا ہوں میں سمجھتا ہوں اس علاقے کو رب جانا نے بڑا نوازا ہے اس علاقے کو رب جانا نے بڑا نوازا ہے یار کوئی تو کوئی تو ایک ایسا گھر ہو جس کے گھر کا خرچہ ہمارے پیسوں سے جل رہا ہو کوئی تو ایسا گھر ہو جس کے گھر کا چولہا ہمارے پیسوں سے جل رہا ہو اور پتہ کسی کو نہ ہو پتہ ہو تو رب کو پتہ ہو یا رب کے رسول کو پتا ہو کوئی تو ایسا گھر ہو جس کی ہم کفالت کریں جس کو ہم سنبھالیں اور حضرت جی یہی نے قبر میں کام آئیں اور کچھ نہیں کام آنا اپنے ساتھ والے غریب بہن بھائیوں کا خیال کریں ان کے دکھ درد پریشانیوں میں ان کے برابر کے شریک ہو اگر ہمارے ساتھ ہمارے غریب بھائیوں کی بہن بیٹیاں اگر غیر شادی شد اور ان کی شادی رکی ہوئی ہے اور ہم حاج کرنے جا رہے ہیں ہم عمرہ کرنے جا رہے ہیں یہ کسی کام کا نہیں ہے پہلے ان کا خیال کریں پہلے ان کو ان کو روانہ کریں ہم کے بڑے حقوق ہیں حضرت اب میں بات کرنے پہ آ تو پھر ایک اور گھنٹہ لگ جانا کہ ہم ہوتے کیا ہیں صاحب بس یہ سمجھ لینا چاہیے ہمارے نبی پاک ہی حصہ لات نے فرمایا کہ اپنے غریب بہن بھائیوں کا خیال کریں ان کے اوپر اپنا مال و دولت والا اگر رب تعالی نے دیا تو ان پہ ہاتھ کریں حضرت جی میں نے شروع میں بھی یہ بات کی ہے اب آخر میں بات کر کے میں ختم کرنے لگا ہوں صحابہ کے کے پاس مال و دولت نہیں تھا لیکن وہ خوشحال تھے ہمارے پاس مال و دولت ہے ہم پریشان ہیں صحابہ کرام تھے کہ ایک چدر ہوتی تھی سر پہ لیتے تھے پیر ننگے ہوتے ہیں پیروں پہ لیتے تھے سر ننگا ہوتا ہے یہ حالات تھے پیٹ پر پتھر باندھتے تھے بھوک کی وجہ سے حالات یہ تھے کئی کئی دن کھانا نہیں کھاتے تھے لیکن خوشحال تھے ہمارے پاس اتنا مال و دولت ہے ہم نے کئی کئی مہینوں کا مال किया کیا ہوا ہے پیسے بھی ہماری جیب میں ہیں ہم پریشان ہیں وجہ پتہ کیا ہے ہمارے اندر احساس نہیں ہے ہمدردی نہیں ہے صحابہ کرام کے اندر ہمدردی تھی احساس تھا یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم نے نہیں کھایا تو ہم نے کھانا ہے بلکہ اگر کچھ آ جاتا نا تو آگے آگے چلاتے تھے کہ میرا بھائی مجھ سے زیادہ اس کا حقدار ہے یہ اس کو ملنی چاہیے جب یہ چیز ہمارے اندر آئے گی نا احساس ہمدردی حضرت جی دیکھنا مسلمان ہمیشہ معاشرے میں سر بلند رہے گا اور پوری دنیا میں نام ہوگا درست کریں اپنے معاملات درست کریں اور اپنی لو اپنے رب کے ساتھ لگائیں رب تعالیٰ آپ کی حاضری قبول فرمائے اور جو بھی ہمارے بیٹھ جو کیا ہوا ہے بیٹھ جو, جو بھی ہمارے مخیر حضرات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ایسا راستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس میں ہمارے غریب بہن بھائیوں کا دل نہ دکھے اور ہم دنیا بھی اچھی کر جائیں اور اپنی آخرت بھی اچھی کر جائیں وہ ملیہ اللہ البلا